Напевно кожен стикався зі справами, які дуже потрібно зробити, але які чомусь ніяк не робляться. Чи то лінь, чи то нерішучість, але якість життя від цього помітно гірше, ніж могло бути. І ось коли ви думаєте, що виходу з цього глухого кута немає, на допомогу приходить дивне правило, про яке ви дізнаєтеся прямо зараз. Це правило 5 секунд, яке сформулювала Мел Робінс, автор одноіменного бестселлера. Звучить воно так. Кожен раз, коли вам потрібно щось зробити, але ви відчуваєте невпевненість, страх або стрес, почніть рахувати від п'яти до одного і дійте, коли дійдете до одиниці. Звучить як якийсь рекламний трюк. Чи не так? Але це не так. Справа в тому, що наш мозок надзвичайно складно влаштований. Щоб знайти до нього підхід, потрібно знати деякі закономірності, Мел Робінс Говорить, що у кожної людини є 5 секунд на те, щоб виконати якусь задуману дію. Якщо прочекати більше 5 секунд, мозок почне шукати причини для того, щоб не здійснювати задумане і залишитися в зоні комфорту. При уявній простоті і навіть безглуздості, правило 5 секунд виявляється неймовірно ефективним, що багаторазово підтверджувалося самими, різними людьми. Після перегляду цього відео ви зможете зробити собі таку психологічну установку. Якщо я рахую від п'яти до одного, потрібно відразу ж діяти. Почніть застосовувати цей прийом у всіх сферах життя, і ви побачите, яким ефективним він є насправді. Припустимо, ви не можете вранці встати після того, як пролунав будильник. Порахуйте від 5 до 1. і ваш мозок активує потрібні центри, щоб ви могли швидко піднятися з ліжка. Вам, здається, неможливим виробити звичку приділяти 20 хвилин в день вивченню іноземної мови. Ви вже знаєте, що робити. Рахуйте від 5 до 1 і негайно приступайте до справи, поки мозок не придумав причину, як ухилитися від неї. До слова сказати, про це правило я дізнався зовсім не Давно, але підсвідомо використовував його давно. Правда, трохи інакше. Я рахував від одного до трьох і стартував. Мозок не встигав заперечувати тільки тому, що колись я сформував психологічний якір, який допомагав мені в цьому. І так, правило «п'яти секунд» може стати потужним інструментом у руках того, хто бажає розвиватися. З кожним разом ваш мозок буде все швидше і впевненіше підкорятися цьому простому прийому. І справи, які колись були для вас важкими, з часом будуть вирішуватися вчасно і без проблем. При цьому слід розуміти, що ніякої магії в цьому немає. Це всього лише одна із закономірностей нашого чудового і неймовірно складно влаштованого мозку. Дуже скоро ви здивуєтеся тому, наскільки ефективним є правило 5 секунд і як успішно його можна використовувати для свого розвитку. Завдяки йому багато людей зуміли змінити своє життя. А ви коли-небудь використовували правило 5 секунд, поділіться своєю відповіддю у коментарях і ставте лайк, якщо вам це правило сподобалось і ви будете його використовувати. А якщо вам сподобався цей канал, то підписуйтесь на нього і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!